Assalamualaikum. Hari ini kita nak buat simple slideshow menggunakan esyempu. First kita tekan new, dia akan keluar uh, simple apa, apa tu uh, widget. And then kita tekan simple project, no team. Then lepas tu kita tekan adapt to music, okay? Uh, kita target dalam 2 apa tu 2 minit ke 3 minit untuk satu slide show untuk 20 gambar okay so dan lepas tu uh, kita buat transition uh, dengan can burns uh, random okey dan lepas tu next dia akan minta gambar So saya pilih gambar yang saya nak untuk untuk uh, untuk yang ni kita buat just simple gambar gambar yang simple saja let's say kita ambil like uh, kita masukkan dulu gambar yang yang yang kita nak pamerkan dulu okay gambar yang kita nak pamerkan dulu kita masukkan dulu uh, yang mana yang penting dulu first dia punya bagian Uh, depan rumah, okay. Lepas tu dia punya uh, dia punya main uh, living area, okay. And then lepas tu dia punya kitchen. And then lepas tu dia punya bilik, okay. Uh, then kemudian empat gambar saja. Tapi usually 20 gambar kita buat 20 gambar usually ya. Eh. So untuk this uh, this uh, arrangement kita buat empat gambar saja so kalau sekiranya you ada cuma ada lima gambar je you kena uh, set balik so set balik maksudnya instead of to music kita nak time time kita kalau lima gambar setiap gambar uh, katakanlah enam saat satu minit je kan uh, jadi kita buat uh, tak tak boleh lebih daripada uh, maksudnya satu gambar lebih kurang enam second so darab dengan 5 lebih kurang 30, so saya letak business card saya kat depan and then lepas tu bagian depan dia tu kita panjangkan sikit so let's see one minute, okay, uh, satu minit. so kita adapt to time and then, lepas tu lagu masih juga sama, okay uh, gambar yang tadi tu empat gambar and then uh, satu lagi gambar saya punya business card okay kita dah letak saya letak business card so sekarang ni saya tekan finish dulu okey tekan finish dulu so sekarang ni ada lima gambar so of course kat sini ada uh, kiri kanan dia tu ada uh, apa tu ada bar kan sebab dia punya gambar dia pun melintang so first thing kita kena buat ialah kita tekan edit edit and then lepas tu kita nak canbon effect ah ha, yang ini yang dia punya uh, foto tu nanti bentuk dia macam mana so katakan kita start daripada atas and then lepas tu dia turun ke bawah okey so example kita start n so bila kita tekan nanti gambar dia bentuk macam ni ha okey that is satu so nombor dua edit tekan can burn effect so yang ni kita nak utamakan apa and dia kita nampak semua sekali start dia kita nampak daripada atas ni kata daripada sini and then uh, atas and then dia turun kat sini ke okay, nombor tiga, kitchen dia so pergi kat can benefit start dengan mana start dengan uh, okay. two example okey ini dia punya bilik to so, edit In benefit, sebab tu bila tangkap gambar apa tu uh, bila tangkap gambar yang uh, portrait ni susah sikit kita nak, kita nak uh, work okay so this one gambar dapat daripada uh, client kan so very su sukar sikit kita nak, nak work lah, so ini yang terakhir gambar saya so katakan kalau kita nak uh, nak tukar dia punya macam ni uh, apa tu 10 second yang ini 10 second the rest ni 6 second katakan kita boleh tekan edit dan kita kata kat sini 6 second ke 6. So nanti yang ni semua akan tukar jadi 6. Oh sorry. Sepatutnya tukar jadi 6. Dek kena buat satu-satu sorry. So yang ini ialah 96, yang ni 96, ini ialah 6 second. So sekarang dah complete apa kita kena buat ialah kita kena tambah uh, apa tu new wording dia katakanlah kat sini ya uh, fosil uh, uh, information dia tu uh, jangan letak uh, apa tu jangan letak jangan letak harga so kita just uh, letak yang uh, information utama je okey sebab harga dia berubah-ubah and then lepas tu what up level tu katakanlah eh. So biar dia terang sikit So pindahkan dekat bawah kalau boleh tak nak biar, tak, biar biar dia pindah kat bawah and then dekat sini kita tekan tekan dekat timing ni and Then lepas tu kita boleh masuk uh, new one uh, living hall okay, Tukarkan dia warna color Okey, patut tarik ke bawah. Okey, so ini tarikkan sampai kat sini saja. So lepas ni kita letak kitchen. Pas tu tarik ke bawah ni. Lepas tu, the last one is ah uh, bedroom. Okey. Okay, So kita start balik dari bawah kita try play kita tengok bentuk dia macam ni finish so apa kita kena buat tekan produce Show, create file letak dia uh, paling tinggi next and then lepas tu quality paling tinggi and then lepas tu kita produce tukar nama ikut nama uh, nama property tu Jadi yang ni saya just testing je jadi saya letak je tak Ha, tu. itu saja untuk kali ini sekiranya ada soalan jangan lupa tanya saya It's very simple ini untuk lima gambar usually kalau boleh biar 20. 20 gambar kalau sekiranya betul tak ada gambar banyak then you have to adjust so that satu gambar 6 saat ok ha, depan dan belakang tu biar lama sikit sebab kadang, kadang orang nak baca kan and then business card pun biar lama sikit itu saja kita jumpa di lain kali